એક એક રાજા હતું જ્યારે પણ સુબા પડે બધા કબૂતરો આમ નીકળી પડે दाणो मैं आप मीठा मीठा तो तो गड़ा हो उभरो, कोई पर नो जाता, आ है, लागे शे। तो पे, तो पे रहे? शेरे नहीं? दादा आपड़े शर नही कर रही है। चढ़ता थोड़ी अपने खबर नहीं पड़ी थोड़ी अपने खबर पड़ी गई ए ए फसाई फसाई गया इमना पोग फसाई गया गया तो तो तो तो आप बाखो फफड़ावा मने पर पर कोई पर के तो के हम तो इमना पोग। तो के शेरे आउ दादाचरी गादा कबूतर दादा ते अभी स्वीकार करू रोज एक, एक जगह रोज अलग अलग जगह कबूतरो जानवर आटे एक दिवस दे दादाई आम चालू अवज आयोकारी चालू अवज आयो क्या बदलो कबूतर कबूतर मित्र જોવો ફુજારા પર હું જારે પર હું કહું એટલે ભઈ બધા લોકો છે ને ઉડવા માંજો જો સાવ્ય સિકાર રે આવે છે તો ભઈ હું કીધું કે હું તરાર સુધી ઉગડીસ એક બે તરાર રેડી સ્ટેડી ગો એટલે ભઈ જારે પર કહો તો दादाએ કીધું બધા લોકો પાખો ફફડાવવા મળે હા અને અને ધીમે ધીમે એ બધલો કો ઉડવા મળે આકાશમાં तो भाई शेर मैं स्वीकार ही बड़ा कबूतरोनी पाछे पाछे दौड़ तो तो बोल के जाओ जाओ अबड़ा कबूतरो मारी जाल ले जाए से जाओ मारी जाल बने जाल ये वो किधो तो भाई शेर ये बोली के कबूतरो जाओ शेर पाछे टिका दे आवे नहीं हो से अजी फास अजी फास जो लगा के हइयो अजी फास अजी फास उडो छोड़ी देख चारो चार तो कि दो के ओ कबूतर कबूतर दादा कबूतर दादा तभैया तमे हो त तो कितना बता दिवस पछी वाला पड़वाया तभैया के हो अब कि दो के आवी हालत तमारा कबूतर दोस्त तरी के उड़े दे करी दीदी कोई के भी की आपने या फसाई गय लसी एक शिकारी अबे या फंसावे दीत खुशी એ કીધું કે તું હવે આ તારા મજબૂત દાતો થી હવે છોડાવી દઈશ અને મેં તારો બહુ આભાર માનીશ અને તને થેન્ક્યુ કહીશું તો કીધું કે તારે તો ચિંતા ના કરો કૌશલવ દાદા હું મારા મિત્રો ને બોલાવી લઉં છું આપણે બધા લોકો એકસાથે બધા કવસો ને આપણે બહાર નીકળી લઈશું અને પણ એક જ મિનિટમાં એકસાથે તો બે કી ગયો અને એના દોસ્તો બોલાવ એ કીધું કે દોસ્તો જા કાપી રાખો આપણે બધા એકસાથે એવું કીધું કે જારે પર એવું કીધું મिक्की બધા લોકો આ જા કપાવાળા એ મજબૂત દાંતોથી આંગટકટકટ કરીને અને બે જ મિનિટમાં એ જ કપાવી દીધી અને બધા લોકો આમ ભાંડ રે ગયા કબૂતર એવું કીધું કે તમે ગળા કબૂતર એવું કીધું કે શેન થેન્ક યુ કબૂતર થેન્ક યુ શેન મिक्की છેંતે મારું આભાર માન્યું છે छू કેશે આમ તમાર ઘરે એક દિવસ ખાવા આવી શકશો બગલાન વાર્તાની છે ને એ રીતે તમે અમારા ઘરે ખાવા આવી શકશો તો યુગેડ થેન્ક યુ છે અને બીજો દિવસ પડ્યો એ છે રે કવ એ બધા લોકો મેકેરેરા દોસ્તો એમના ઘરે આવ્યા કઉતર ઘરે અને બહુ મસ્ત ખાવાનું ખાયું વાટા પૂરી છે ને बद्दा कऊधराम खसाई गया था अने मैंने પોતાની बुद्धि वापरली अने बद्दा लोगो छुटी गया वार्ता पूरी बहुत संस्त